ومنهم من آهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن وَلَنَكُونَنَّ من الصالحين فاعقدهم <تصفيق> وفاقا من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيشقرون فليجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا لجل انما اشد حرا لو كانوا يفقهون منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالخروج أول مرة فخرجوا مع القائل أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون الله وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطول منهم وقالوا وقالوا ذرنا لكم مع القاتلين أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم.